Omezdeli moje dúžby Omezdeli môje dúžby Ak sa plňa vežby Tak ma naplní, dúfam že aj vrecká Sledujem nýdiska, kde hrávali sme ako detská piješ nektár a s tiekým mojom srdci, tak hektár Napíš na papieru, sme sa, a zakrýť za kraj Zakrýť sír, za šíri A on milu za milomíňa, míňa Pre tých, čo sa modlia Pozeráš výbery, strážte si výbej, slova menia významy, aj keď nedávame prípony, povedzme si príbehy, občas prišlo na výmeny. Zahľadal som výkyvy, aké vaše zásady, vyni svoje vízie. Vízie Pozeráš výbery, strážte si výbej, slova menia významy, aj keď nedávame prípony, povedzme si príbehy, občas prišlo na výmeny. Zastal čas kam vidím, dnes som nečakal Uveril ma u našau a úžasné energia nevyhasne Vidím jasno nastreduš, uľap pozri dáme puš Kurva kráčam posy už, otrhnutý trne v koši, Trké ma netrapia ich pomery, Braj, všetko je o dôvere No vidím ako umieral, hlady, svoty, na mladý z na mori Ja stojím v strede, nikdy neviem vás Niekde medzi ako boyband, veci sila no no hand Adrenalin v krvi presvieča, že je to OK Vraj potreba na coke, ja vravím a a počkej e. Stvorím diamond ako no chain, som ša? vytupený basta sa rozhľada na miesta kde ma poznáš Milujem girls, no hud pokud ne stranysolváš Údem ju robiť toki na to, to baví ah, ah, ah, ah. ah, ah, ah. Kto medzi? Asi medzi, asi medzi More neviem nikto Asi medzi, asi medzi Nimi som, nimi som Nimi som, nimi som Kto pokusil sa vyhral tiež tam Stal čas, kam vidím, dnes som nečakal uveril ma, unašal a úžasné energia nevyhasne vidím jasno, nastreduš búlap, pozri, dáme buš kurva, kráčam, bol si už otrhnutý, trne v koši, trkém ma netrapia ich pomery vraj, všetko je o dôvere no vidím, ako umieral na mladý zvody na mori, a ja stojím v strede, nedzim.